بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال احمد ٹیکنک یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارا بیلنس بالکل زیرو کر دیے گئے ہے اور وہ بیلنس ہمارا کدھر گیا سب لوگ زیادہ تر یہ کویشچن پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا جو بیلٹ تھا بالکل خالی کر دیے گئے اور ہمارا بیلنس کدھر ہے اور ہم اس بیلنس کو کیسے لیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں کہ ہمارا جو جو ہمارے ڈالرز تھے وہ کدھر گئے اب وہ ہمیں کب اور کیسے ملیں گے پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ شاپوں کی تمام اپڈیٹس آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر ہی ملیں گی دیکھیں دوستو جب آپ اپنا اوپن کریں گے اکاؤنٹ شاپوں کا کروم میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تھری ڈاٹس پہ جانا ہے جیسے ہی آپ تھری ڈاٹس پہ جا کے آپ اپنے آئی ڈی کو اوپن کریں گے مائی اکاؤنٹس کو یوزر اور اس کے بعد اس کے بعد اگر اوپر جائیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کے اندر ٹھیک ہے 161.52 سکسٹی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرے بھانجے کا اکاؤنٹس ہے آپ خود صاحب لگا لیں گے دیکھیں ایک سو اکاسٹھ ڈالر اس ایک سو ڈالر اس کے اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے تھے جو بالکل اکاؤنٹ زیرو کیا ہے اور ابھی جو اوپر آپ پانچ ڈالر دیکھ رہے ہیں یہ آج کی ارننگ ہے تو یہ نیچے جو ون سکسٹی ون پوائنٹ ففٹی ٹو ہیں ٹھیک ہے ون سکسٹی ون ڈالرس تو اب اس کو کیسے نکالنا ہے اور اس کے بارے میں کافی لوگ کوشچن کر رہے تھے تو میں نے سوچا ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کی طرف شیئر کی جائے ڈالرس ہیں یہ ہم نے کیسے نکالنے ہیں کمپنی نے جو بولا ہے کہ یہ دو ماہ سے لے کے چھ ماہ کے اندر میں آپ کو یہ پیمنٹس دے دی جائے گی یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بتاؤں گا کہ ود ڈرا کیسے لگانا ہے کہاں سے لگانا ہے تو یہ سب باتیں آپ آج کی اس ویڈیو میں ہونے والی ہیں تو اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ دیکھیں اوپر جو ڈالرز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم کلک کر کے ود ڈرا لگائیں گے تو یہ وڈرا نہیں لگے گا ٹھیک ہے پہلے دیکھیں چالیس ڈالر ہوتا ہے ٹھیک ہے پلاٹینیم اکاؤنٹ کے ٹھیک ہے پلاٹینیم اکاؤنٹ کے 40 اور اب جو انہوں نے وت ڈرا کی منیمم اٹھائی ڈالر سے لے کے میکسیمم ہم جتنے ڈالر تک کرنا چاہیں اس کا ود ڈرا لے سکتے ہیں اور ہم اپنے اولڈ پیمنٹس کی بات کر رہے تھے وہ ہم جب آپ تھری ڈاٹس پہ کلک کریں گے تھری ڈاٹس پہ کلک کر کے تھوڑا ہم اگر اوپر جائیں تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا وت ڈرا اولڈ اماؤنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس وہ پیمنٹس آ 161 ون ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ہم اپنا اکاؤنٹس اور پاسورڈ اور میل وغیرہ لگا کے اپنی پے تھرو ای میل ٹھیک ہے سی این آئی سی نمبر اس کے بعد نیچے ہماری جو ڈالرز لگ گئے اس کے بعد ہمارا پاس ورڈ اور یہ چیزیں لگا کے ہم اس کو ودرا کیش کر دیں گے کیونکہ یہ پھر ہماری پیننگ میں چل گئی ہے آپ لوگوں نے سمپل اپنا اکاؤنٹس اوپن کرنا تھے جن لوگوں نے لگائے تھے وہ سب ڈیٹرن ہو ہیں وہ سب کینسل کر دیے گئے تھے لیکن اب آپ اپنا پے کا ای میل جو ہے اس پہ اپنے پے کی ای میل پہ وتڈرا لے سکتے ہیں کے لیے آپ نے تھری ڈاٹس پہ اور نیچے آپ کو کا ملے گا اماؤنٹ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تھوڑا نیٹ پرابلم ہے میرے پاس کائنڈلی تھوڑا ویٹ کر لیں تو اس پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے کے پاس وہ چیز سب چیزیں سامنے آئیں گی جو جیسے آپ لوگ ود ڈر لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھے میں نے اوپن کیا تو میرے پاس میل اور سی این آئی سی نمبر اور وہ ڈالرس جو میرے اولڈ بیرس میں تھے وہ دیکھیں دو سو چھتیس ڈالر اور پیچھے جو میں نے آپ کو کاؤنٹ دکھایا تھا وہ بھی ایک اور اکاؤنٹ سے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے بس پاسورڈ لکھ کے دو نیچے دوسرا جو پاسورڈ ہے ٹھیک ہے کور یہ لگا کے آپ نے وت ڈرا کیش کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے اس کو وید ڈرا ہسٹری میں جیسے آپ آئیں گے تو وڈرا اسٹیم میں نیچے آپ کو آپشن ملے گا یہ ہماری پیمنٹس جو میں نے ابھی تک لے لی ہیں یہ ریفرل کمیشن ہوگا جو ریفرل سے آپ کو رکھنا ہوگی وہ یہاں پہ دکھائی جائے گی اور یہ ہے مائی وڈرا آلڈ بیلس ٹھیک ہے یہاں پہ وہ آپ کی پیمنٹ پینڈنگ ہو جائے گی اور کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ دو مہینے سے لے کے چھ منتھ کے اندر کسی وقت بھی آپ کو مل سکتی ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جن لوگوں نے ریفرل نہیں لگائے ہوئے ان کو یہ پیمنٹس نہیں ملے آج کے لیے اتنا ہی کافی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر اس گروپ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس گروپ کا لنکس نیچے آپ کو مل جائے گا اس میں اس لنک پہ آپ کلک کر کے ہمارے اس گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں 166 ممبرز اس میں آلریڈی موجود ہیں بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو اب تک دیکھنے کے لیے اللہ حافظ